Alexomat rendőrök vitték el bilincsbe, mert ő akkor 15-16 éves volt, mikor kiemelték. A lányom akkor volt 13. Sebim, Hasebim még kicsi volt. Kicsi volt, mikor kiemelték. Bencét meg hát 2014, 5. ó 3. ára voltam kiírva, és őtet már onnan a kórházból elvették tőlem. A TASZ segítségével sikerült hozzahozatnom őket. Ha mennem kellett, a gyermekjólétihez, akkor jöttek velem, vagy ha bármi baj volt, ott voltak. Hát, mikor megtudtuk, hogy haza jöhet a. <gül> Bocsánat. Mikor megtudtuk, hogy haza engedik Bencét, meg a négy gyermeket, még a hideg is kirázott. A kisebbik lányommal elkezdtünk keringőzni. Elkezdtünk keringőzni a lányommal, hogy végre eljött az az idő, hogy azahozhatom őket. Annyira keringőztünk, hogy elestünk a járnyal. Próbálom elfelejteni ide ezt az egyet, hogy, hogy kimondta a bíróság, hogy a gyerekeimet hazadhassák, és mégse. Még pluszban nem is tudom, hány hónapot kellett a három nagyobbik gyerekemre várni. Mire, mire azt mondhattam, hogy na hál' istennek boldog anya vagyok és boldog leszek a gyerekeimmel. Mi csak úgy jönnek a testvérei, úgy jönnek az autó. <gül> Hát már most már próbáltam nekik elmagyarázni rá. Egy másfél évre fogták fel, hogy már nem kell nekik visszamenni, mert azt hitték, hogy szünetre vannak itt hova. Maga tarták ezt hármas, szorgalom négyes, magyar es négyes, 4 négyes, angol négyes, matematika hármas, környezetvédelmi káros, ének a négyes, vizuális kort Kultúra négyes, életvite és gyakorlat négyes, tesznevelés és sportotos, református Gratulálok! Ezt a hat évet ezt nem tudom nekik pótolni, ezt az elvesztett időket, a rengeteg szeretet, odafigyelés rájuk, Ennyi, Ennyit, ennyit tudok nekik biztosítani a jó mód meg hát az, hogy ne legyenek eldobandó gyerekek. Nekem ha nincs TASZ, nekem gyerekeim nincsenek, mert én kispont pont voltam hozzájuk képest.